زي ما اتفقنا انا اخش افصل الكهرباء وانت تنط من على صور الفيلا وتخش عليها على طول تكتفك في السرير في الدولاب في الكرسي في اي حاجه في اي حاجه وزي ما دخلت هتخرج على طول يلا لا لا مؤاخذه انا سبتك تتكلم اصل انا ما قلتلكش ان انا الحمد لله والشكر لله تبت عن سلية البيوت والفيلل والكلام ده ومش توبه عاديه لا دي توبه نصوحه ما قلتليش ليه الكلام ده انا جاي اكتب معاك العاد واتفق يعني جاي تحت الفيلا تقول لي الكلام ده وبتشتغل ايه في عالم المخدرات دلوقتي انسى المخدرات ورجع حرامي ثانيه واحده ما ينفعش يا عم سالم ما ينفعش طالما دخلت عالم المخدرات ما ينفعش لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول انت دخلت عالم البحار يا اخويا انت تحضر ماجستير في عالم المخدرات انسى الحكايه دي وخليك حرامي امسك طب وفردت مسكت تتمسك تتمسك انا اللي هوديك الاسم وساعتها انا اللي هخرجك هتخرجني من الاسم ده انت كده وانت كده ده انت غبي يعني يقربك من ايه اهربك من الاسم؟ خلاص خلاص طب افرض اتضربت لا من حد اتطمن مين يا حسره هيضربك؟ وعشان تتطمن اكتر اي قلم هي ايه؟ لا لا مفيش حاجه ايوه ما انا بقولك اي قلم أ... انت جاي تروشني نعم عم سالم ولا ايه؟ انت جاي مضروب خلع في ايه؟ يعني اي قلم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصادك رايح فين؟ هنزل السكينه ايه ده هي جريمه اكل؟ روح انا مش عايزك